Всім привіт. Замовляв з Aliexpress петлички для, мікро... ну, мікрофони. Для того, іменно для смартфона. Для того, щоб можна було записувати на цьому. Ну, от такі от. Дивився в інтернеті, розказують, що не буде працювати із рідною камерою. Тайпсішну іменно заказував. Не буде працювати із рідною камерою. Потрібно скачати якусь додаткову, знаходив декілька камер для того, щоб на них спробувати, ну на всякий случай скачав їх, але е петлички прийшли, все в нормі, повністю розряджені, на жаль, зарядив е ці обидві і тут теж є USB Type-C то тобто теж теоретично можна щось заряджати ну не знаю вона фактично заряджається я так розумію від гнізда телефона розпакував зразу щоб провірити чи буде вона дійсно працювати чи варто взагалі розпаковка і пояснення на моє здивування не скажу про всі телефони, потрібно ще провірити декілька, особливо нових. Ну, дійсно, у багатьох немає підтримки. На моє здивування, в Samsung, у всякому випадку в S серії, в стандартній камері є підтримка стороннього мікрофона. Я помітив, що є професійне, професійне відео, там ну, тіпа, типу, відділ професійне відео, режим такий, і там, виходить, можна вибрати, з чого буде записуватися звук. Але стандартна камера, де немає вибору, вона автоматично розпізнала USB Type-C, що зовнішній мікрофон під'єднаний, і почали петлички писати. Зараз, я говорю зараз на звичайну, на звичайний мікрофон. І зараз підключу петлички. На теле... Зараз я розмовляю через мікрофон-петличку. Е у мене на екрані телефону відобразилося, що йде запис від USB-порта. Е петличка зараз ближче. Це зараз на грудях, десь на відстані 10 см. Я просто розмовляю як по стандарту. Зараз йде звук ближче до рота. Зараз звук йде далі. От я говорю на такій відстані. Зараз, до речі, провіримо дальність, коли перестане знімати. Так, цепляю її на місце. Вмикаємо іншу петличку, щоб перевірити, чи буде йти запис з двох. Ось тут є така кнопочка. Ми нажимаємо, тримаємо. От, вимкнулося, видно, синій світлодіод. Так, я говорю на одну, і зараз ось стукаю по інший. Як мене чуть, не знаю, буду перевіряти потім. Так, е е хай, ну, аби десь включить. Так, ладно. Цю ми покладемо тут. Вимкнути теж. Тримати потрібно. Зараз провіримо дальність. І так, рахуємо кроки. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Теоретично це стандартна дальність блютуза. Десять. Одинадцять, дванадцять, тринадцять, 14, п'ятнадцять, шістнадцять. 17, 18, 19, 20. Е, дальність, в принципі, вже далеко. Мене у, на відео не думаю, що видно нормально. І звук більшість того, що вже або не знімає, або знімає нормально. Е, перевірити зможу пізніше. Так, давайте далі. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. 30. Тобто теоретично вже навіть, мабуть, вже навіть не знімає. Так, виключаємо. Що я можу сказати стосовно цих петличок? Звісно, потрібно ще покористуватися. Зараз я її повісив на відстані десь, мабуть, сантиметрів 25, тому що якщо близько, то фонить. Тобто вони начебто занадто чутливі. Нам потрібно, щоб зняти на вулиці, коли буде шумно, і чи будуть вони гасити шум. Але фактично, фактично звісно, це не супер круте обладнання, але те, що в них вже немає провода, це дуже зручно. Мені, скажімо так, дуже зручно. Е, тим більше, що Type-C можна під'єднувати ну, до смартфона без проблем і не треба більше ніякого додаткового спорядження за супервеликі кошти. Е, це хай купують ті, кому воно дійсно потрібне. Я не подивився, що тут, тут у коробочці. Тож треба, що й там зброй є. Хорошо. На всякий случай пригодиться. Тому, в принципі, в принципі не знаю, як вони довго проживуть, але як альтернатива проводним, звісно, набагато краще. Тому що проводні все-таки накладають якісь обмеження. Ну, дивіться, на Aliexpress їх повно різних, е, вибирайте любі, е, там ну, я вибрав де просто більше замовлень, були якісь і круглі, різної форми, ну там теж то, потрібно дивитися якого телефона, ну ці можу сказати дійсно підійшли до смартфона, до Samsung і підтримують стандартну камеру без ніяких е, гугловських камер, тому що я навіть гугловську підібрав. Щоб можна було і гарно знімати, і вже думаю, ладно, раді такого, вже ж помучуся з гугловською камерою, тому що мені подобається і рідна. Але як виявилося, Дарена все повидаляв, залишив рідну, вона пише. Це саме головне. дякую.